Salam, hər birinizi xoş gördük. Efridə mən Ülker Abbaszadə. Bu gün ola xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Azərbaycan ilk mərhələdə 100 milyard qazanacaq. Ekspert Vüqar Bayramov belə deyir. Azərbaycan artıq qazını birbaşa Avropa bazarına çıxara biləcək. Bu sözləri Cənub qaz dəhlizinin işə düşməsi ilə bağlıdan şarkən iqtisadçı alim Vüqar Bayramov deyib. Cənub qaz dəhlizi Azərbaycan mavi qazının Avropa bazarına birbaşa çıxarılmasını təmin edəcək. Uzunluğu 870 km olacaq transadriyatik qaz kəməri Şahdəniz yatağının ikinci fazasının mavi qazını Türkiyə, Yunanistan, Albaniya rəsisi ilə İtaliya çatdıracaq. Müzik Xüsusi təyinatlılar Azərbaycanlı ailəni Almanyadan qovdular. Daha ətraflı növbəti sujətimizdə. Mayın 28-də keçən gecə Almaniyanın Deggendorf şəhərindəki miqrantlar üçün Bavariya transid mərkəzində alman polisi xüsusiyə əməliyyat keçirib. Dörd nəfərdən ibarət Azərbaycanlı ailəni və Sierra Leone'dən olan 6 nəfəri ölkədən qovub. Bu barədə Bavariyada dərc edilən Merkur nəşri məlumat yayıb. Miqrantlara qarşı əməliyyata aşağı və şimal Bavariya torpaqlarının polis idarələrinin əməkdaşları, həmçinin polis xüsusi təyinatları cərib ediblər. Azərbaycanla əməkdaşlığımızı daha da genişləndirmək istəyirik. Tereza Mey belə deyib. Azərbaycana səfər etmək hər zaman böyük məmnunluq doğurur. Mən Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illi ilə bağlı xalqınızı təbrik edirəm. Bunu bugün Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının başnazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Baronessa Emma Nicholson canub qaz dəhlizinin rəsmi açılış mərasimində bildirib. Baronessa Emma Nicholson deyib ki, Azərbaycan 100 il əvvəl qadınlara səs vermə hüququ verib. Mən bununla bağlı sabah keçiriləcək tədbirdə də iştirak Edəcəm. Böyük Britanya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının başnazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi qeyd edib ki, Canub qaz dəhlizi Avropanın enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı atılmış mühüm addımdır. BP və Sokar növbəti sazış imzalayıb. Bu əməkdaşlıq ölkəmizə daha böyük fayda gətirə bilər. Bu baxımdan Böyük Britanya ticarət əlaqələrinə xüsusi diqqət yetirir, deyə o bildirib. Ölkəmizdə haqsızlıq başa alıb gedir. Fəxri ad ala bilməyən müğənni üsyan etdi. Prezidentin bir qrup mədəniyyət və incəsənət adamlarına fəxri adların verilməsi ilə bağlı sərəncamından kənarda qalan müğənnid Nadir Qafarzadə üsyan edib. O, sosial şəbəkədə paylaşdığı video müraciətində ölkədə haqsızlığın baş alıb getdiyini bildirib. Müğənnid deyib ki, hər zaman prezident seçkiləri, Ulu Öndərin doğum günü, hərbi istilər və müxtəlif dövlət tədbirlərində təmənnasız oxuyub, amma bunu nəzərə alan olmuyor. Yenə də halal xoşlar olsun. Gördüm ki, ölkəmizdə sızlıq baş alıb gedir. İndi mən bilmirəm ki, məni burdan hara aparacaqlar. Bu da gözləniləndir." deyə bildirib. Baytarlıq xidmətinin rəisi vuruldu. Yeni Nazir İnan Kərinov sərəncəm imzalayıb. Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov gözlənildiyi kimi Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin rəisini işdən azad edib. Bununla bağlı Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov sərəncam imzalayır. Sərəncam əsasən Kənd təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin rəisi Azər Süleymanov doğu vəzifədən azad edilib. Hələlik onun yerinə təyinatı yoxdur. Yəni salaq ki, İnam Kərimov nazir təyin olunandan az sonra baytarlıq xidmətini yoxlatdırmış, nəticədə xidmət fəaliyyətində çox ciddi korrupsiya faktları öze çıxmışdı. Bu səbəbdən Azər Süleymanovun vəzifəsindən azad olunacağı gözlənilirdi. Bugünü olan bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.